U vežbu disanja trebao bi sami sebi da date koliko vam je dugačak da izdah, koliko je udah, da bi sve to bilo mirno i opušteno. Znači da se ne delate da udah i izdah budu sve duži i duži, nego da to dođe samo po sebi u toku izvođenja vežbe disanja. Znači to je jedan način, drugi način je da neko da je ritam i celoj grupi. I počne se tako što, znači prijekom prvog udara, počinje se sa izdahom. I onda se radi vežba disanja. I onda u momentu kada se završi vežba disanja, da se novi signal, da počne udar. Opet postoji Ona varijanta kada izdahne, da pašne udaka, znači dok se daje signal, nema udaka, onda počne udak, udak, udak, udak. Kad se vratite u pauzi, opet se da znak i onda ponov počinje izdah. Isto, znači, kreće se sa time da izdah i udak budu kraći i onda se taj ritam sve više i više produžava, dok Na kraju se ne dođe do zadnjeg momenta kada ide posljednji iznad i onda se daje ritam koliko dugo taj iznad traje. Znači, ja ću vama davati sada a, ritam i onda ću sve vreme polako podlužavati vreme između davanja znaka dok ne dođe do zadnjeg momenta. ССА из-за Samo jedan mani jedin detalj. A kako udah i izlad budu sve duži i duži, naravno ne može svako da prati na isti način ritak. Ako se slučajno desi da sam dao znak za izlad, a vi ste potpuno izdatnuli vazduh i ja nisam dao znak za udah, dišite normalno. Znači, ne mojte se napinjati da se zadržite bez vasduha ili sa vasduhom u sebi. Znači, dišite normalno, međutim kada dam sledeći znak, onda pošnite sa udak. Opet, ako ste udahnuli i vratili se, a ja nisam dao još uvek znak za izdak, dišite normalno. Međutim, kada dam znak za izdak, pošnite svi znak. Znači, vi pokušajte da pratite ritam, ali ne pošto potu. Ne prvo budete <gledajte> sve napetili na peti na peti. Pači još jednom. Ako ste izdahnuli, a ja nisam dao zrak za udah, dišite normalno do gleda sva zduha, pa počejte da uzdahnete, počnite sa udom. Ako ste udahnuli, vratili se, ja još nisam dao doz za izdat, dišite normalno, međutim onda počinjete sa izduhom. Спасибо.